Дуже задоволені, супер. Задоволені хлопцями, задоволені надійністю і взагалі виробом, все, як я хотіла, все мені зробили. Щастя немає меж. Дякую інтернет-магазину Меблі Хіт.